Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. No akkor fogjunk is hozzá, szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. Oké, okay. tehát látom, egységesek vagyunk ebben, nem vagyunk elégedettek azzal, ami felé a világ halad. És mi baj van a világ haladásával? Hát mi baj van a világ haladásával? szeretetlenség, igen? Szeretetlenség. Elnyomás. Korrupció. Korrupció. Lehet, nyugodtan. Etikátlanság. Etikátlanság. Szerinted mi várható, ebbe az irányba halad tovább a világ? Akkor menjünk bele ebbe egy kicsit ebbe a kérdésbe, jó? Ki az, aki hisz valami felsőrendű lényben? Körülnézek mindenki? Oké. Okay. Na, akkor úgy megkérdezném, ha mondjuk te lennél egy felsőrendű lény, tehát te lennél mondjuk az az Isten, vagy akitől függne, vagy valamilyen szintű befolyással tudnál arra lenni, hogy mi történjen itt a bolygón, akkor meddig hagynád, hogy? ez irányba haladjon tovább a világ sorsa, már mint a földünk sorsa. Ezt csak úgy kérdezném. Jó, tehát meddig hagynád? Végtelenségig? <gül> és mit csinálnál? Hogy olyan irányba haladjon a világ, ami, ami jobb irány? Mit csinálnál? Tehát fognál lejönni és beavatkoznál, vagy mit csinálnál? tehát ugye van ezzel kapcsolatban egy szabály ugye tudod jól az a szabály hogy ha egy lény képtelen az önálló túlélésre akkor az minek van minek létezik az nem baj hogyha eltűnik nem tudom ezt tudjátok-e tehát ez bármilyen lényre vonatkozik ez lehet egy növény lehet egy állat vagy lehet egy értelmes lény most teljesen mindegy hogyha az alkalmatlan a túlélésre tehát képtelen rá, akkor minek van? világos? tessék? Kihal. így van, akkor kihal, így van, kihal tehát akkor hagyják hogy kihaljon tehát ugye az a jó élőlény amelyik önmaga képes a túlélésre tehát a túl sokat kell foglalkozni azzal hogy egy élőlény túléljen Túl sok energiát, érd, tehát túl sok energiába kerül, hogy az túléljen, akkor az minek. Na most, és ha te mondjuk egy ilyen rendű lény, tehát nem tudom, ezt most azért mondom, hogy esetleg gondolkodtál e már ilyenben, hogy vajon hogy gondolkodhatnak a fentiek velünk kapcsolatosan itt a Földön. És ugye én hála Istennek van, egy, kaptam egy olyan képességet, hogy nem csak úgy belegondolhatok az ő helyzetükben magum, magum, magamat, hanem, hanem kapok is ebben kapcsolatban információt, hogy ők ezt fönt hogyan gondolják. Tehát lényeg az, hogy de hogyha te neked kellene ezt megoldani ezt a helyzetet, akkor mit csinálnál? Oké, okay, hogy lassan lejár az idő, de mit csinálnál? Hát mit tennél? A menthetőt mentenéd. A többi meg megy a levesbe. többi meg megy a levesbe. De van ebben kapcsolatban egy kis probléma. Ugye az a probléma, hogy van bennünk egy lélek. És a lélek az hallhatatlan. Tehát ugye van egy ilyen fizikai szabály, hogy az energia nem vészel csak átalakul, na most a, a mi lelkünk az egyértelmes energia tehát minden emberben van egyértelmes energia amit léleknek nevezünk ami ráadásul egy tő, tőről fakad idézőelbe tehát gyakorlatilag a mi lelkünk az része a teremtő lelkének tehát gyakorlatilag ő megosztotta a saját lelkét és abból jött létre az emberben lévő lélek is meg minden más lélek a világegyetemben na most ebből a szempontból ha jobban megnézzünk akkor a lelki szempontból mi egymásnak többek vagyunk, mint egy testvér. Sőt, többek vagyunk, mint egy ikertestvér. Pár. Mert, mert gyakorlatilag azonosak vagyunk. Tehát a lelkünk az azonos. Abban különbözik, hogy nem egy időszakban hozta létre a Teremtő a lelkünket de mivel az elmúlt másfél év, millió évben nincs lélek osztódás, tehát lélekteremtés tehát csak a teremtő tudta létrehozni a lelkeket tovább a lelkek nem tudnak osztódni, ezt csak úgy mondanám mert akkor életképtelennél válnának tehát lényeg az, hogy a teremtő az nem osztja tovább másfél millió éve a saját lelkét és számtalan lelket hozott létre a világegyetemben, sőt, nem tudom, tudjátok-e, hogy már meg lehet állapítani azt, hogy minden atomban, vagy még annál kisebb részecskében, felfedezték már a kvantumfizikusok azt, hogy létezik valami közös, egy pontra visszavezethető energia amit ugye teremtői energiának neveztek el. Tehát gyakorlatilag mindenben megtalálható, felelhető ez a, ez a teremtői energia, ami egy pontból származik, tehát gyakorlatilag ugyanarról beszélek, ugyanarról az energiáról beszélnek ők. Na most, tehát... Ha te, te lennél egy fenti teremtő, tehát egy fenti Isten mondjuk, ugye Istennek szoktuk nevezni, itt a földiek, akkor meddig hagynád, hogy az emberiség mondjuk a rossz irányba haladjon? Mert ha megnézed, akkor nem egyre jobb irányba haladunk, hanem inkább egyre rosszabb. Nem? Na most mi az alapja annak, hogy rossz irányba haladunk? hát az antiszociális viselkedés, tehát nem az emberek antiszociális viselkedése hanem, hanem bizonyos emberek antiszociális viselkedése tehát egy kisebbség antiszociális viselkedése, mit jelent az, hogy antiszociális? elnyomó, nagyon egyszerű, elnyomó viselkedése tehát például egy elnyomó Az mondjuk egy elnyomónak születik egy gyereke. Akkor tudod, milyen lesz a gyereke? Olyan, hogy állandóan kontrollálni akarja a gyerekét. Tehát szinte lélegzethesse juttatja, mert állandó felügyelet, állandó kontroll alatt akarja tudni a saját gyerekét, tehát az azt jelenti, hogy a gyereknek mindent úgy kell tennie, ahogy ő gondolja. Na most egy ember a lelke miatt viszont szabadnak született. Tehát bennünk egy olyan lélek van, amelyből ki lett törölve minden eddigi tudás, és az lélekből kitörlik a, a tudást, amit mondjuk az előző életben létrehozott, akkor egyetlen egy dolog marad, az a feltétel nélküli szeretet. Tehát minden lélek úgy jött le ide a földre, mielőtt ugye megszületett, mikor, mikor megfogant, úgy jött létre, mármint úgy jött ide le, hogy feltétel nélküli szeretettel rendelkezik. És ugye azt jóha tudjuk, hogy a lélek az egy ilyen olyan fajta működésű értelmes lény, amely állandóan tanulni, fejlődni akar. Tehát onnantól, hogy megfogantál, lejött a lelked, és mindent tanult, mindent megtanult, és semmit nem felejt. Ami történt veled onnantól, hogy megfogantál, hát nyilván először ugye az édesanyád hasában voltál ugye mert ott fogantál meg, de nem ami az édesanyád hasában történt, ami édesanyád körül történt tehát gyakorlatilag onnantól mindent ami történ és történt éjjel-nappal veled és a közvetlen környezetedben azzal a tudással rendelkezik meg azzal a tudással is rendelkezik amit tanácsként kapott hogy jobban csinálja a dolgát tanácsként kitől kapta a tanácsot kitől kapta hát ugye van egy különleges képesség a léleknek hogy minden lélek ha nincs lezárva a kommunikációs csatorna akkor kapcsolatban van a többi lélekkel elsősorban nyilván azokkal, akikkel akar kapcsolatban lenni tehát akikkel nem akar, azzal nem de akikkel akar és a te lelked kapcsolatban van folyamatosan azzal a teremtő lényel, amelyik hozzá segített ahhoz hogy te ide leszüles mert tök jól el voltál a létközi állapotban az a létközi állapot felkészítése folyik egyébként egyre inkább, mert egyre több olyan készüléket csinálnak, ami egy ilyen szemüvegszerű valami, amit föltesznek a fejre, és akkor úgy tűnik, mintha ott lennél abban a környezetben. Tehát ez például Ugye a játékokban lehet egy ilyet látni, hogy már van egy ilyen, ezt ilyen háromdimenziós játéknak nevezik, így van, egy ilyen virtuális valóságba behelzik a szemét, de egy másik is van már, egy másik játék, a komolyabb drónok például. A komolyabb drónok úgy működnek, hogy fölraksz egy ilyen szemüveget, és akkor úgy látsz avval a szemüveggel, mintha a repülő, tehát mintha te lennél ott a drónban, érted? És onnan néznéd azt a tájt, amit a drón éppen kameráz. Érted? De hát ez nyilván a komolyabb drónokkal lehet megcsinálni. És lényeg az, hogy szépen készítik fel az emberiséget, az emberiség jó részét, aki erre nyitott, a következő életére, ami úgy van, hogy van az életünk, és akkor a következő élet az egy virtuális valóság, amikor elmegyünk, meghalunk, tehát kilépünk ebből a testből, akkor bekerünk egy virtuális valóságba, ezt a virtuális valóságot nekünk hozzák létre, de akkor, hogyha innen elhagyjuk a Földet természetesen, tehát ugye sok lélek nem hagyja el a Földet, sajnos, pedig nem az lenne a dolg, hogy itt maradjon, mert addig nem tud újra születni, míg itt marad. Tehát amikor elhagyja egy test a földi létet, tehát a földet is elhagyja, akkor bekerül egy virtuális valóságba. Ezért számolnak be mindig a, a, azok az elhalálozottak, akiket visszahoznak viszonylag rövid időn belül az élők sorába, ugyanolyan környezetről. Mert egy virtuális valóságba kerülnek be, de abból a virtuális valóságból visszajön, hogyha ugye nem hal meg mégse, tehát mondjuk felélesztik. És lényeg az, hogy készítik föl az embereket erre a virtuális valóságra, mert sokan ebbe a virtuális valóságba fognak bekerülni egy ideig, ameddig nem születnek újra, de ezen a bolygón még lehet újra születni 6 évig. És utána erre a bolygóra nincs további újra születés. Ezt csak előre mondom. Tehát még 6 évig van újra születés. Tehát ha valaki most meghal, még gyorsan újra tud születni, azért nem javaslom, hogy gyorsan hal. ne haljál meg, mert akkor még mindig törlik a tudás, tudod, és még mindig tudatlanul születsz újra tehát a következő újra a hat éven túli következő újra születések már nem ide történnek hanem készült egy olyan bolygó, tehát elő van készítve az életre, illetve már van ott élet, csak nem emberi elő van készítve arra, hogy az emberek egy része oda szülessen. Tehát arra a bolygóra. Az a, a galaxis, illetve nem a galaxis, az univerzum szélén van. Tehát viszonylag szélén. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Föld az több milliárd évvel ezelőtt az még a világegyetem széle volt. Csak már annyira annyi bolygó és naprendszer lehet újra teremtve azóta, tehát teremtve lett azóta, hogy már nem a szélén vagyunk, hanem már a szélétől messze, sokkal beljebb vagyunk és ez egy gond is, hogy beljebb vagyunk mert, mert onnantól kezdve ez olyan, gondold végig, ez olyan, mint régen Ausztrália az egy fegyenc sziget volt tehát Ausztráliára száműzték Angliából és az angol gyarmatokból a fegyenceket. És semmi gond nem volt, addig, amíg nem volt olyan közlekedési eszköz, meg technika, hogy megközelítsék a kontinenseket. De ahogy fejlődött a technika, ugye egyre inkább elérhető volt számukra, hogy onnan kiszabaduljanak, és visszatérjenek a kontinensre. Ezért ugye már Ausztrália nem fegyenc telep, hanem egy rendes kontinens, igaz, hogy egy ország, de egy országból álló kontinens gyakorlatilag Ausztrália. Tehát már a technika fejlettsége miatt már nem fegyenc telepnek használnák, illetve használják, mert különben az emberek onnan simán visszajönnének mert megvan a technika hozzá, világos ez? tehát magyarul annyit fejlődött már az ember hogy már simán visszajönne ezért már például az oros, oroszok sem csinálják ugyanezt Szibériával mert már ott is olyan fejlett technika van ugye Oroszországban hogy onnan is könnyedén vissza tudnának jönni az emberek és csinálhatnák a hülyeségüket a saját területükön Na most ugyanezt képzeljétek el a Világegyetemben, hogy az emberiség fejlődött, többféle tekintetből is, nézzük a műszaki technológiát, ugye a műszaki technológiában megnézett, tehát fejlődtünk elég szépen műszakilag, és kacérkodunk azzal, hogy közlekedjünk ide-oda a Világegyetembe, bár nem nagyon engedik, de egyre, egyre inkább, ahogy fejlődik itt a technika, egyre inkább mennénk a világegyetembe ide oda amoda. Na most gondolj bele, ugye azt jeleztétek az imént, hogy nem vagytok elégedettek azzal, felé halad a világ, tehát akkor ezt kifejeztük azt, hogy jelenleg nem túlságosan vagyunk elégedettek azzal, ahogyan működünk, ahogyan gondolkodunk, legalábbis emberiség szinten és most gondolj bele, ezzel a fajta gondolkodással elkezdenénk kimenni a világegyetembe és azt mondanánk, hogy akkor kezdetben hódítsuk meg a holdat majd hódítsuk meg a Marsot a Vénust, majd az egész naprendszert, majd az egész naprendszeren kívüli dolgokat és a fentiek meg így néznék hogy jaj de jól csináljátok, milyen rendesek vagytok, meg akartok minket hódítani, jaj de jó igaz, hogy több bűnözők vagytok mert mit csináltok itt a bolygón Hát mert mit csinálnak az emberek? Vagy lustákodnak, tehát a jobbak azok lustákodnak, nem? A kevésbé jók azok lázadoznak, nem? A még rosszabbak meg mit csinálnak? Bűnöznek. Így van. De ők ezt hagynák, nem? Hogy, hát hogy ilyen, ilyen lények innen a bolygóról, ez, mert ez a többség, ha megnézhet van egy kisebbség, pár százalék jelenleg még csak a bolygón aki egy kicsit másként kezdett el gondolkodni de a nagy rész az, az lustákodik oké, okay. vagy ugye lázadozik hát vagy bűnöz tehát tetteket művel nyilván az a kisebb a legkisebb százalék de de még mindig azt mondom hogy több ember a bűnöző mint az jelenleg aki, akire azt mondanák a föntiek hogy jó akkor vigyük magunkkal érted? na most tehát lényeg az hogy lehet lehetett ugye évezredek során évszázadok során és ugye az elmúlt száz évben is tenni a, azt, amit tettünk. De már, mondom, már olyan műszaki szintre jutottunk, hogy már elkezd az ember ilyen Istent játszani. És amikor az ember elkezdett ezen, az em ezen a bolygón, a földnevű nevű bolygón Istent játszani, akkor fogták és fentiek lehúzták a rólót, De szó szerint, értsétek, mert ez a hetedik emberiség itt a történetében. tehát hat emberiséget már eltettek lábalól a fentiek és azért mert mindegyik elkezdett Istent játszani úgyhogy nem volt hozzá esze érted? ezért ugye azt csinálták a fentiek hogy csináltak egy ultimátumot ennek az emberiségnek és sajnos erről sokan nem tudnak hogy ez 2012. december 22-vel aranykornak kellene itt lenni a bolygón tehát ezt a dátumot biztos hallottátok, nem? tehát 2012. december 22, hallottátok ezt? Na most megnézitek, nagyon érdekes 2012. december 22 Ö, tele van kettesel igaz hogy van benne két egyes is mert december azben van egy ugye tizenkettedikor egy egyes és 2012 ugye ott is van egy egyes na most de ha megnézitek a mai napot Igen. 2020 február másodika Igen. csupa kettes csupa kettes, a nulla az mindig erősíti az energiákat, tehát annyit érdemes tudni, az előző lévő számoknak az energiáját erősíti, tehát most csupa kettes van, és megerősített kettes, mert 2020, az első kettes után egy nulla, utána a második kettes után egy nulla, utána az előtt egy nulla, ugye a kettes előtt egy nulla, és utána megint a kettes előtt egy nulla. Jó, a kettes előtt van a nulla, az nem, nem az nem számít. Jó? Tehát az nem számít. Csak a kettes után lenne egy. De lesz olyan, még az évben, ha megnézitek, még érdekes számok lesznek, mert még lesz például 12-e is, sőt, lesz december 12-e is. Tehát ebben az évben nagyon érdekes számok lesznek, és érdekes energiák lesznek, és az első érdekes energia ez a mai nap, és ha megnézitek ezt a sok kettest, ez négy darab kettes. Ez és ez egy kettes energia. A kettes energia az egy nőjes energia, az a segítő energia. Tehát, ugye a kettes az azt jelenti, hogy embereket segíteni, és, és most itt vagytok. Oké, okay? embereket segíteni, és úgy, hogy ez a négy darab kettes, ez egy nyolcasra jön ki. A nyolcas az pedig a karrier, a siker de negatív értelemben a harcosság szimbóluma ami azt jelenti, hogy mégis itt van egy olyan ebből a sok kettesből egy olyan végeredmény ami, hogyha jól éled meg, akkor karrier, siker lehet belőle ha rosszul éled meg akkor pedig perek lehetnek belőle akár tehát, vagy olyan dolgok, amikor harcolnod kell emberekkel. Érted? Tehát ezért ugye szokták mondani, amikor a nyolcas energiája érvényesül, akkor, akkor negatív értelemben ugye emberekkel konfliktus lehet, hogyha rosszul csinálod a dolgodat. De az ember etikusan éli az életét, akkor nem csinálhatja rosszul a dolgát. Világos ez? Na szóval lényeg az, hogy a fentiek azt csinálták az emberiséggel kapcsolatban, hogy adtak egy határnapot ugye ezt már régóta jósolták ezt a 2012. december 22 ét és hát ha megnézed ott nem történt semmi tehát hogy különösebb változás nem történt és akkor azt mondták hogy jó, miért nem történt? mert sokkal jó ember a bolygón tehát van arra lehetőség hogy megváltoztassák a bolygó irányát tehát az azt jelenti hogy a jó emberek ha összefognának akkor képesek lennének arra hogy utat mutassanak a többieknek és jó irányba vinnék, tudják vinni az emberiséget és akkor ehhez úgy adnak segítséget a fentiek, hogy olyan életkörülményeket segítenek elő a bolygón, hogy minél több ember megnyíjon, és akik nem hajlandók megnyílni, azokat meg kivonják az élők sorából. És akkor még ide újra születhetnek ebben a hat évben, hanem akkor pedig mennek az új bolygóra de nem technikai fejlettséggel hanem kőkorszaki körülmények közé jó? Ja? tehát ez a test egy egyedülálló test a világegyetemben a fejlett lények számára ugyanis ez a test úgy működik hogy egyedülállóan a fejlett lények között képes a problémák generálására tehát hogyha nem ez a testünk lenne akkor nem lennénk arra képesek hogy önmagunk generáljunk magunknak problémát de mivel ez az emberi testünk van ami még nem volt csak ennek az emberiség számára ezért ugye egy nagyon jó tanulási folyamat hogy nem kell hozzá egy másik személy hanem tudod magadnak generálni a problémákat, nem tudom, ezt félsze e már. <gül> Tehát nem kell hozzá egy külső személy, hogy az ember generálja szépen magának a problémákat. Na most ez a testünk miatt működik így. Oké? Okay? Azért, mert ez a test úgy van megszerkesztve, hogy gyakorlatilag van közünk az állatvilághoz. Nem evolúciós közünk, hanem genetikai közünk ami azt jelenti, hogy az állatoknak van olyan elméjük hogy teljesen ösztönösen működik és akkor mit tudom én megszületik egy állat és ösztönösen tudja tovább folytatni azt a tevékenységet amit a szülei csináltak na most és úgy tanul, idézőbe a tanulást hogy érik negatív dolgok az állatot, most állatról beszélek érik neg negatív dolgok és akkor elkezd attól a negatív dologtól félni és félelmében nem csinálja azt ami kiváltotta benne a félelmet, nem tudom értitek e na most ha megnézitek, ez benne van az emberben is tehát az ember is képes arra hogy cselekszik Csinál olyan hibákat, ami félelmet vált ki benne, és utána azért nem csinálja azt a dolgot, mert fél attól, fél annak a következményétől. Értitek? Ezt ugye mindenki megtapasztalta. Na most, de az embernek nem így kéne működni. Bennünk van egy olyan értelmes rész is, ez az agyhoz kapcsolódik, két félteke. Van az érzelmi rész, ez a reaktív rész, ez a ez a nem gondolkodó ösztönös rész ez a baloldal, és van a jobb oldala az agyféltekének, az pedig a gondolkodó, tehát a gondolkodó résszel viszont képesek lennénk arra, hogy megítéljük, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és nem azért nem csinálni valamit, mert félünk tőle, vagy a következményektől, hanem azért nem csinálni valamit, mert egyszerűen az ember ismeri mondjuk az etikát, és azt mondja, hogy én nem teszek olyat másnak, amit nem szeretnék, ha velem tennének. De a baloldali agyféltekének nincs ilyen gondolkodó része. Az teljesen ösztönösen működik. És ezt úgy konstruálták meg ezt a testet, hogy ez így működjön, képzeld el. És ezáltal a baloldali agyféltekés működésnek köszönhetően az ember képes saját magának olyan problémákat generálni, ami amihez nem kell egy külső személy, mert egy külső helyzet érted? pont emiatt az állatias, ösztönös működésnek köszönhetően és, és ezt azért hagyják, mint kiderült, azért hagyják a fentiek pont emiatt, hogy az ember megtapasztalja a rosszat és ne akarja magának a rosszat érted? Tehát ez a tudatosság része, ami ott van bennünk, hogy az akaratunk az itt van, jobb oldal, hogy ne akarjuk azt, ami nem jó, ami nem helyes, ami helytelen. Érted? És azt akarjuk, ami helyes, ami jó. Na most akkor nézzük meg, hogy mi a, mi a helyesnek az alapja. Nagyon egyszerű. A helyesnek az alapja, ez most egy tanítás. Na most képzeljétek, ha belerakok ilyen tanításokat, már eddig is volt tanítás, belülakok, akkor mi lehet a második részbe? no szóval szóval a lényeg az hogy mit akartam mondani? ja mi a helyes alapja? igen, köszönöm szépen tehát mi a helyes alapja? honnan tudod megítélni, hogy mi a helyes? nagyon egyszerű egy szó, szeretet szeretet, szeretet. tehát ami a tért van, szeretetért az helyes. Ami egy kicsit is csorbítja a szeretetet, az helytelen. Na, mit szólsz ehhez? Nagyon egyszerű, pofon egyszerű. Világos ez? De azért ennyire mégse egyszerű, mert figyelembe kell venni a többségi érdekeket. Tehát nem csak az egyéni érdekeket, a többségi érdekeket. Na, ezt nem szokták csinálni az emberek. Hanem csak, ugye egy olyan társadalomban élünk, ahol az egyéni érdekek érvényesülnek, és nem a többség érdeke. Tehát megnézed, ez már teljesen jellemző, hogy a kisebbségi érdekek vagy az egyéni érdekek felett állnak a többségi érdekeknek. Sajnos. Sajnos. Tehát, hogyha egy ember képes arra, hogy Szeressen. Hogy állsz ebben a kérdésben? Hm? Mennyire vagy képes szeretni? És feltétel nélkül? Jó kérdés, nem? Feltétel nélkül mennyire vagy képes szeretni? ha ez már jó kérdés. <gül> <gül> nem? Mert hogyha az ember képessé válik, vagy egyre képesebbé válik, a szeretetre és a feltétel nélküli szeretetre akkor már csak egy dolgot kellene megfigyelni ugye hogy az az a szeretet az vajon milyen érdekeket szolgál egyéni érdeket vagy többségi érdeket mert még a többségi érdeket kell figyelembe venni jó és akkor utána még ilyet is figyelni kell hogy hát hogyha te várnál valamilyen szeretetet valamilyen helyzetben és te azt a szeretetet egy másik személynek nem adod meg amit te bezzeg várnál az ő helyzetében hát akkor az gond, az mulasztás úgy hívja szóval a lényeg az hogy ha az ember képes úgy működni, hogy feltétel nélküli szeretettel, nyilván ez nem egyik pillanatról másikra megy, hanem egy ilyen fokozatos átmenettel. Tehát könnyű a helyzet. Ez a fokozatos átmenethez kell 9 év. Most akik itt vannak, szerencsésebb a helyzetük, mert van 15 évük. Tehát 15. Tehát 15 év alatt többet, több mindent el lehet sajátítani oké? Okay. na most azért gondold végig hogy mindig a, az értelmes emberek úgy működnek tehát mindig is így működtek, mindig is így fognak működni nem emberek, az értelmes lények mindig is így működtek, hogy nincs a világegyetemben két olyan értelmes lény amelynek azonos tudása és képessége lenne ezt jó ha tudod tehát a világegyetemben nincs tehát kimondhatatlan sokszámú lélek van a világegyetemben, értelmes lélek. És nincs két azonos. Oké? Okay. Mindnek más szintű valamilyen módon a tudása és a képessége. Nyilván, amikor valaki ide leszületik, ez az a pont, mivel törölték az előző életi információkat, ez az a pont, ahol a lelkek azonos feltételekkel indulnak. Mert mindenkiben egy dolog maradt, a feltétel nélkül szeretet. És tudás és képesség az gyakorlatilag egy szinten van, de már nem egy szinten van, amikor beszül egy szabba a testbe, mert a test viszont hoz képességeket és tudást. Világos ez? Tehát abban a pillanatban, amint első levegőt vetted, és, és a lélek beszállt a testedbe, onnantól fogva már nem egy a képessége két embernek, mert a test már befolyásolja az ember képességét. Világos? Ez a szülők által természetesen, meg a heted íziglen lévő generáció által. Szóval a lényeg az, hogy amint ugye a lélek testbe száll, már megint csak nem beszélhetünk azonos tudásról és azonos képességről. És ahogy telnek az évek, évtizedek, itt is azt lehet mondani, hogy a Földön nincs két azonos ember. De mondom, a világegyetemben sincs két azonos lélek. Világos ez? Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy itt vagyunk mi emberek, és, és ugye azt kell megtanulni, hogy feltétel nélküli szeretetben legyünk. És erre jelenleg van 15 évünk. Mi lesz 15 év múlva? Tehát 15 év múlva kell aranykornak lenni. A bolygón. 6 év ez a felkészítés. Ez egy átmeneti korszak most ez a 6 év de már fogy, mert már csak 5 év és 11 hónap <gül> tehát ez egy átmeleti korszak utána lesz egy 9 éves időtartam ahol az emberek felfejlődnek arra a szintre, ahol aranykor lesz tehát lehet ha nem fejlődik föl abban a 9 évben gyakorlatilag föl tud bárki fejlődni tehát aki bevállalja fel tud 9 év alatt fejlődni jó és utána kapunk egy olyan korszakot ahol kapunk rá lehetőséget minden itt lévő ember hogy visszakerüljünk a teremtői létformába tehát a teremtői létforma az egy felsőbb rendű lény tehát az azt jelenti hogy akkor egy felsőbbrendű lényként születsz újra. Érted? Nem a lelked. Mint test. A felsőbbrendű lény, nagyon egyszerű a felsőbbrendű lény legegyszerűbb formáját már hallottál szellem, tehát spirituális lényként, ezt úgy hívják, hogy angyal. Tehát az angyal a hierarchia legalja, a teremtői hierarchia legalja és onnan indul fölfele az angyalon kívül további hat szint a fejlődési szintek azok is természetesen szóval a lényeg az hogy most gondolj bele most be vagy zárva egy testbe tehát be vagy zárva egy testbe ez a test korlátozza a léleknek a képességeit tehát nem tudsz kilépni belőle és akkor körbejárni a földet egyik pillanatra a másikra vagy kimenni a világegyetembe mint lélek érted? nem tudsz ilyet csinálni nem tudsz telepatikusan egymással kommunikálni, nem tudunk jó, nem is tanultuk még de ez a test, ez korlátoz ebben most gondolj bele hogy ez a test olyan korlátokkal rendelkezik, illetve olyan korlátokat mutat, ami által a szabadságod, mint lélek korlátozva van tehát egy lény, egy lélek, az képes arra hogy a gondolat sebességével közlekedjen tehát hogyha ő most egyik pillanatban itt akar lenni, a következő pillanatban meg a világ a másik felén tud lenni tehát nincs szüksége közlekedési eszközre. Nyilvánvaló a lelkek közlekedését is lehet korlátozni, mert van ilyen technológia a világegyetemben. Például a Föld körül is van egy ilyen technológia. Hát itt nem lehet csak úgy kibejárkálni, nehogy azt itt. Tehát engedélye jöhetnek be a lelkek, meg engedélye mehetnek ki a lelkek. Tehát engedély nem lehet csak itt jönni menni. Oké, okay? tehát. Vannak ilyen bolygók, ahol, ahol le van védve a közlekedés a lelkek számára, de a világegyetem nagy részén nincs levédve. De nem az a céljuk a lelkeknek, hogy csak úgy közlekedjenek, bár ugye nagyon sok embert ismerek olyat, akiknek az a célja, hogy közlekedjen itt a bolygón. Azért dolgozik, hogy közlekedhessen. De tényleg. Igaz, hogy nem mint lélek, hanem mint test, tudod közlekedési eszközzel persze vannak ilyenek de annak mi értelme? tehát mi értelme lenne, mint lélek, a világegyetemben csak úgy közlekedni? hát akkor az ember már valamit csináljon, nem? mármint a lélek tehát most is, ha az ember közlekedik akkor valami értelme legyen annak a közlekedésnek, nem? tehát éppen ma beszéljük a nejemmel hogy mi rengeteget utaztunk tehát közlekedtünk, de tényleg rengeteget, tehát ugye távolra nem utaztunk, mert sajnáltuk az időt arra, hogy távolra menjünk, de azért úgy repülővel ilyen egy-másfél órán belüli távolságokra sok helyen voltunk. Ugye a reptértől egy-másfél órás távolságra. És, és lényeg az, hogy, hogy ezt nem csináljuk 2008 óta. És akkor éppen azt beszéltük maga, hogy és nem is vágyunk erre érted? nem is vágyunk arra hogy közlekedjünk de jól érezzük magunkat ebben a környezetben ahogy vagyunk és tudod én milyen közlekedést képzeltem el? hát hogy azért megyek majd hogy őt segítsek embereknek érted? tehát múltkor nyáron elmentünk most kivételesen ugye egy pár napra, amit tudom én, öt napra vagy négy napra voltunk Olaszországba de csapattal és céllal tehát annak volt célja hogy oda elmentünk és az a cél teljesült is egyébként tehát most csak azért, hogy valamit megnézzünk, minek? érted? tehát itt van bennünk egy lélek, amely teremtésre lett teremtve tehát a te lelked az teremtésre lett teremtve most kérdés az hogy napi szinten vajon mennyire használod ezt ki tehát mondjuk a, az idődnek mennyi része foglalatoskodik teremtéssel tehát mennyi részben foglalatoskodsz teremtéssel mennyi részben meg nem teremtéssel foglalatoskodsz nézzük rögtön az alvás, az nem teremtés ugye, az már le is jön és akkor melyik van a többségben? a teremtés vagy a nem teremtés? jó kérdés, nem? tehát teremtésre lett a lélek létrehozva, tehát hogy teremtsen és ehhez képest a legtöbb ember egyre kevésbé teremt, mert régen még teremtettek mikor saját vállalkozást működtettek érted mit tudom én saját földjükön dolgoztak vagy saját üzletük volt tehát ugye a magyar társadalomban a világháborúig a lakosság 80%-a az vállalkozó volt a mai értelembe vett vállalkozó volt tehát vagy saját földje volt vagy saját boltja volt már nem így van tehát az nem teremtés, hogyha jobban megnézed, hogy azt mondják neked, hogy ezt csináld. És akkor te meg azt csinálod. És hol van benne a te szellemi kapacitásod. Tehát a te teremtésed. A teremtés azt jelenti, hogy te hoztad létre. Hm? Az a teremtés. Te teremtetted meg. Mit tudom fogja egy asztalos, mit tudom én a bútorlapokból csinál egy bútort, érted? fűrészel, mindenfélével, egyéb eszközökkel és lesz belőle egy bútor, hát az valami teremtés, nem? azt mondhatjuk teremtésnek abban benne van a szellemi energiája, nem? meg elsősorban természetesen a fizikai vagy például mit tudom én mondjuk valaki egy költő ír egy verset, hát abban is van szellemi energia, tehát abban is van teremtés de aki mondjuk dolgozik és azt mondják, hogy ezt csináld abban hol a teremtés? Hm? jobb kérdés, nem? nekünk tehát a bennünk lévő lélek miatt teremteni kellene tehát teremtés tehát én hogyan teremtek? nekem az a teremtés hogy azáltal hogy én átadok tudást te az élethelyzeteidet helyesebben kezeld a problémáidat tud megelőzni vagy megoldani vagy mind a kettőt céljaidat tud megvalósítani egyre szeretetteljesebb, boldogabb életet tudjál élni és ezekben tudjál mások segítségére is lenni én ezt teremtem, hogy ezt a képességeket fejleszem benned, javítsam benned érted? a tudásodat gyarapítsam hogy egyre jobb és jobbá tudjál válni oké? Okay? tehát ez az én teremtésem tehát ha megnézzük ugye mi a dolgunk gyorsan az embereknek eljutatni azt a tudást és azokat a képességeket természetesen gyakorlási lehetőséget is adva hogy képesek legyenek az élethelyzetekért helyesen kezelni fontos lenne hogy az élethelyzeteidet helyesen kezeld? vagy egyre könnyebben jobban boldogulj az élet különböző területén? problémákat képes legyél megoldani, képes legyél megelőzni a problémákat, ez fontos lenne? célokat megvalósítani, fontos lenne, hogy képes legyél célokat megvalósítani és hogy ezekben segítségére legyél másoknak, de hiába akar az ember boldogulni, jegyezd meg ha a környezetedben lévő emberek boldogtalanok, akkor te hiába akarsz boldog lenni, érted? tehát eleve úgy működik, hogy a, az állati ösztöni működés köszönhetően, ennek köszönhetően ugye az állatok működnek úgy, hogy van egy tyúkudvar és akkor visszáll oda egy kop, kopasz nyakutyúkot a tollas nyakutyúkok közé vajon mit fognak vele csinálni a tollas nyakutyúkok? nehez így van, Addig tépik, még, még meg nem ölik. Szó szóval szerint addig tépik. Mert más. Kilógott a sorból, érted? Az állatvilágban ezt a másságot, ezt nem viselik el az állatok. És az embernél is az állatias működés miatt van egy ilyen, hogyha, mit tudom én, boldogtalan környezetben egy ember boldogul, akkor addig csinálják, piszkálják, míg mi kicsinálják, érted? hát ezért kell a boldogulásra törekvő embereknek összefogni világos ez? ha a boldogulásra törekvő emberek nem fognak össze akkor a környezetükben lévő boldogtalanok emberek kicsinálják, érted? tehát engem már nem foglalkoztat az hogy az emberek, tehát egyáltalán hogy az emberek milyen milyenek az emberek mi simán elfogadom azt hogy az emberek olyanok amilyenek de a legtöbb ember még ezt nem tudja érted azt tehát hat rájuk hogy a környezetükben lévő emberek milyenek világos tehát ezért össze kell fogni azoknak az embereknek akik a boldogulásra törekednek mert különben nem tudnak boldogulni abban a környezetben amiben vannak persze majd van egy jövőbeni célunk hogy össze is költözünk egy településre oké? Okay. de ez a jövő, ez még nem most van tehát és miért kell ezt csinálni? tehát miért kell boldogulni? hogy szeretetben, békében és boldogságban tudjunk működni mert az aranykor az a szeretet, béke és boldogság kora tehát nekünk nem tudom tudod el hogy itt a bolygón gyakorlatilag amit mit művelünk az olyan mint az embereknél a bölcsöde tehát gyakorlatilag mi a, a fentiekhez képest mi vagyunk a bölcsödések tényleg hát ha jobban megnézed vigyázni kell ránk például arra hogy ki ne menjünk a bolygóról érted? ez ugyanaz itt a bölcsödében vigyáznak hogy ki ne menjen a szobából Sőt, itt még régen, nem olyan régen, még arra is vigyáztak, hogy ki nem menj a határon kívül, tudod? Tehát még a határt se hagyd el. Szóval szó szerint vigyáznak ránk. Tehát, hogy ne okozzunk nagy galibát. Szó szerint. És az rész lenne az a kilenc év tehát ahol képes az ember felfejlődni arra, hogy beiratkozzon az iskolába és az iskola lenne az aranykor oké? Okay? és az aranykorban jutunk olyan képességekhez és tudáshoz hogy képes legyél majd egy magasabb szintű létformába bekerülni, mint lélek és elhagyhassd ezt az igen nyűgös testet többféle szempontból, mind mentális szempontból nyűgös mert hozod a genetikai ö, problémákat a családból, nézd meg, és ráadásul még betegeskedik időnként, nem? túl sokat kell vele foglalkozni, nem? pihentetni kell állandóan, nem? etetni kell rengeteget, hogy maradjon le, tehát csak egy nyűk van vele, ha hideg van, fázik ha meleg van, melege van, nem? állandóan csak a gond van vele mennyivel egyszerűbb lenne mondjuk napi szinten az egész mondjuk három órába tartana amit le tudná most meg ugye alvást is beleszámítod, az is egy foglalkoztatással, mert pihentetni kell mert elfárad, érted? regenerálódnia kell, hát vicc komolyan mondom tehát körülbelül három óra pihenésre lenne egyébként szükség egy testnek csak nem egy emberi testnek sajnos és akkor most gondolj bele, én a legtöbb test az 80 éves korában fölmondja a szolgálatot, nem? vagy úgy a körül és régen megéltek, éltek, mint tudom én Ádám még 900 évet Ádám Éva érted? na most mi megélünk ilyen tizedét sőt vannak olyan testek a világegyetemben amelyik több ezer évet vagy több tízezer évet tudnak élni, érted? és akkor ehhez képest mi meg itt éldek, élünk pár évtizedet és akkor nem tudod csak úgy letenni a testedet amikor akarnád na most azt mondanám, hogy jó akkor ide. le ide Éj, aztán maradj ott, a lélek meg kiszáll hát jó lenne, tudod? nem tudod csinálni tehát így bajlódunk ebben a testtel. Érted? van akik tök jól el vannak ebben, hát nézd meg, hogy az anyaghoz ragaszkodnak, tudod? de nem gondolják végig hogy ez a test ez egy test, érted? tehát gyakorlatilag a tested szolgálja vagy szolgálod a testedet, nem? hát gondolj bele, mennyit kell dolgoznod ahhoz hogy etesd, itasd. nem? Ha legalábbis a legtöbb ember, az emberek 98%-a az 8 nappalát éve dolgozik, hogy etesse, itassa a testét, meg ne ázzon, ne fázzon, nem? tehát elég veszültséges egy test, ha jobban végig gondolod tehát most ugye vannak akik hallgattak engem időnként, és, és akkor ugye Írnak hozzá olyan szövegeket, hogy honnan szedem ezeket a sok hülyeséget. <gül> Na szóval, hát gondold végig, logikusan, hogy melyik neked a jobb. Jó? Tehát én semmire nem akarok rábeszélni. Tehát neked melyik a jobb. Tehát az, hogy hülye maradsz, vagy ha fejlődsz, <gül> mely a jobb. Az, hogy ugyanúgy élsz, mint a többiek, vagy egy boldogabb életet képes, hogy élni. Tehát értelmet tudsz adni a saját életednek. Érted? Melyik a jobb? Tehát a legtöbb ember körülnéze a környezetedben, és nézd meg, hogy mi az értelme az életének. Nézd meg, tedd föl magadnak ezt a kérdést, hogy mit tudom én a Gipsch vagy vajon mi az értelme az életének És ha esetleg megkérdeznéd tőle, hogy te Gipsch mi az értelme az életednek? nem tudnám mit mondani. Tehát most gondold végig, ez az emberiség, így ahogy van tokkal vonóval, kb. 7000 éves. Tehát ez. Tehát a vízözön, az előző emberiség törlés, az kb. 7000 évvel ezelőtt történt. Volt előtte is emberiség, csak az nem, ez az emberiség. Tehát ez a fajta reaktív és állatias működésre képes emberiség, ez 7000 éves, Ádám meg Éva az nem ide tartozott. Tehát nem ennek az emberiségnek a része volt. Tehát ő neki nem volt reaktív elméje. Jó? És itt van -e ez a 7000 éves emberiség, és gyakorlatilag megnézed, most kaptunk egy olyan lehetőséget, amilyen történelmi jelentőségű. Nem? Létrehozhatjuk egy új társadalmi formát, az aranykort de az is csak egy átmeneti korszak nézzük csak meg mit jelent, jó? ezt, ezt jelenti hogy ide följuthatnak az emberek az aranykorba a hatodik lelki szintre tehát az emberek általában itt vannak Túlélés biztonság szintjén. Vannak, akik a valahova tartozás szintjén vannak. Ők már a kisebbség. És akkor megkapták az emberek a lehetőséget, hogy negyedik, ötödik lelki szintet és a hatodik lelki szintet elérjék. Tehát felfejlődjenek a hatodik lelki szintre. Az a küldetés lelki szinte. Egyébként ez csapat nélkül nem lehet. Ez saját csapat nélkül nem lehet és közösség nélkül nem lehet még a valahova tartozás sem megvalósítani tehát akik már benne vannak egy közösségben az valahova tartozás szintjén vannak maximum saját csapat nélkül nem lehet tovább lépni tehát nem lehet feljutni a hatodik lelki szintre saját csapat nélkül tehát kell a saját csapat és gyakorlatilag ez a küldetés szintje, majd a képzésben ha eszembe jutni vagy mondjátok akkor megmutatom hogy miért van az hogy ehhez elég a kilenc év innen akár följutni ide és utána ezt az egy lépést pedig hosszabb időn keresztül lehet elérni mint tehát a kilenc év nem elég hozzá jó majd megmutatom de ahogy szóltok csak akkor jó mert szerintem el fogom felejteni jó tehát nem a témánkhoz tartozik jó, tehát fontos, hogy, hogy ide akarjuk fölvinni az embereket. Tehát, hogyha valaki eléri a hetedik lelki szintet, a beteljesülés szintjét, na akkor mehet át egy magasabb szintű létformába. Értitek ezt? Na most a magasabb szintű létforma formáról már beszéltem és ha megnézem az időmet, már nem sok van hátra. <gül> Igen, még Igen. van öt percem. Na akkor nézzük meg, hogy csináljuk ezt az egészet, jó? Tehát van egy célunk, ez egyben a küldetés. Tehát én azt a küldetést kaptam, hogy a saját csapatommal, a társaimmal el kell azt érni, hogy a bolygón legyen több mint 300 millió tudásátadó tehát hogyha kevesebb lesz akkor arányosan annyival kevesebb ember jut be az aranykorba jó? mert a tudásátadók fogják tanítani az embereket abban a 9 évben világos ez? Tehát most ebben a 6 évben alakul ki, hogy kik lesznek a tudását adok, és ők fogják tanítani az embereket abban a kilenc évben. És természetesen nem csak abban a kilenc évben, hanem nyilván utána is, hát egy kicsit magasabb szintű szerepre számíthatnak. jó? De az aranykorban már nincs olyan, hogy pénz, ezt csak úgy mondanám. Tehát nincs olyan, hogy hatalom nincs olyan, hogy háború nincs olyan, hogy harciaskodás egymással szembe, nincs olyan, hogy párkapcsolati probléma <gül> oké? Okay. jó? stb. stb. de ezeket így oldják meg az emberek jó? no szóval az egész úgy van megalkotva hogy beraktam egy képzésrendszerbe az egészet a képzésrendszer az most három év alatt fut körbe és jut el abba a pontba amiben kiindult tehát egy ilyen körforgásos rendszer az egész és most nem itt tartunk pedig ez az alapok alapja az etika de nem itt tartunk hanem a körforgás révén, most mindjárt mutatom, hogy hol tartunk, itt tartunk a probléma megoldó kócsnál. Ez egy két hónapos képzés, és ha lemegy ez a kilenc hónap, akkor jutunk el oda az elejére az etika kócsképzéshez. képzéshez. Tehát az hogy ez lemenjen, tehát most tartunk a negyedik hónapnál, azt hiszem, harmadik vagy negyedik hónapnál vagyunk. Harmadiknál? Igen. Harmadik hónapnál tartunk, igen. Akkor még van ebből hat hónapunk. Tehát hat hónap múlva futott körbe a teljes képzési rendszer, és indul újból az etika kócsképzéssel. Ezek a képzések úgy vannak kitalálva, hogy valamilyen szinten összekapcsolódnak egymással, tehát így lesz kerek egész tehát azért nézzétek meg, olyan dolgok vannak benne, például itt is, amik most lesznek sikerteremtőkocs, képes legyél szervezni, képes legyél bármit eladni akár magadat, konfliktust képes legyél megoldani és akkor jön előről, vissza, visszamegyünk innen, etika, eredményes tanulás, önismeret, stb. stb. Tehát olyan tudás, ami most jelenleg 24 nagy téma van, vannak olyan képzések, ami egy hónaposok, vannak olyanok, amik két hónaposok. Nincs semmilyen kötelezettség, bármikor abba lehet hagyni, én a helyetben nem merném abba hagyni. Jó, tehát nyugodtan abba lehet hagyni, semmi van, nincs vele. Azért mondom, hogy nem merném, mert evel kapcsolatban kaptam információkat és akkor mutatnám, jó? tehát ha valaki azt gondolja hogy neki nem kell tanulnia emberrel és az élettel való helyes bánásmóddal illetve ezekben nem kell fejlődnie az ostobaságra val a lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menni tehát te azt hitted, hogy eddig ö, nincs olyan út, ami végig kell menni, de egy út van, ez a lelki fejlődés amelyen teljesen végig kell menned, ezen az úton nem lehet megállni vagy lelépni róla mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni tehát azok akik abbahagyják azt tapasztaltuk hogy komoly problémákat kapnak de nehogy azt higgyétek mert megátkozzuk vagy ilyen baromságok nem, nem, ezt tapasztaltuk és akkor visszajönnek Járnak egy ilyen varga betűt, és utána, egy idő után visszajönnek, hogy újúj, vissza kellett jönnöm, úgy láttam. Jó? Tehát nézzük tovább. Az nem lelki fejlődés, ha magadért fejlődsz. Nem magadért kell fejlődni, hanem másokért. Tehát ezért kell a csapat. Ezért is. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Egyszer nincs más út. Tehát lejárt, nem a 20. században vagyunk, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Most a lelki fejlődés útján kell haladni, kellene haladni minden embernek. Az egyötöd erre képtelen. Tehát a bolygó egyötő, de az képtelen rá. Miért? Mert antiszociális, mert elnyomó. Tehát minden ötödik ember a bolygón antiszociális indítottású. A számolt ki? Hát az 1,6 milliárd ember, nem kevés. Tehát ők majd a következő életükben próbálkozhatnak. Hát, ha összejönnek itt. Ha nem veszed észre a lelki fejlődésed szükségességét, a szellemiség és a teremtő szerepét az életbe, életedben, tehát karokkal hívsz magadhoz minden rosszat, csak, amit csak létezik. Tehát például egy nem spirituális embernek fogalma nincs, hogy gondolattal mennyi mindent teremt, mennyi rosszat és mennyi jót teremthet. Tehát fogalma nincs. Azt hiszi, hogy a fizikai teremtéssel, vagy a fizikai működéssel befolyásol mindent az életében. Nem. Elsősorban azzal befolyásolunk mindent az életünkben, hogy itt a fejünkben mi van. Természetesen a fizikai cselekvés az elmaradhatatlan dolog. Tehát cselekedni kell, tehát nem szabad belesni, tehát vannak a, a fizikai világban élő emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy mindent a fizikai világban kell elérni az hogy itt mi van az nem érdekes van a másik rész, ugye a spirituális emberek egy jó része, aki azt gondol, átesett a lótulsú oldalára hogy meg egész életében csak szellemi dolgokkal foglalkozik és fizikailag meg nem csinál semmit, csak meditál vagy imádkozik, <gül> mindegy nem, a kettő együttműködik Világos ez? De 60-40 százalékban, és érdekes módon nem a fizikai világa a 60 százalék, hanem a szellemvilág. De 40 százalékot akkor is be kell tenni a fizikai létbe. És lényeg az, hogy akik jól akarják csinálni az életüket, azok mind szellemileg, mind fizikailag bele kell rakni azt, amit, amit tudnak menjünk tovább a módszereket és átadó lelki fejlődésre az egyetlen hely a PPA nyílt akadémiája mi teljesen független vagy, függetlenek vagyunk, mind vallási, mind fizikai értelemben jó? tehát nem kötödünk senkihez, semmihez, és nem is fogunk, ebben biztos lehetsz jaj, az nem érdekes? hát itt mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez. Hát egy, egy útunk van csak, bekerülni az aranykorba. Ennek most nem fogom elmagyarázni a fizikai okát, jó? Már el, előadásokban, díjmentes előadásokban elmagyaráztam. Tehát itt most nem az a tét, hogy törlik ezt az emberiséget vagy nem, hanem törlik-e ezt a bolygót, vagy sem. Ez a tét. Tehát sokkal nagyobb a tét, mint eddig a történelmben, akármilyen messze visszamegyünk, bármikor. Tehát akkor az volt a tét, hogy törlik-e az akkori emberiséget, vagy sem. Most az a tét, hogy törlik-e ezt a bolygót, vagy sem. Ez, ebben a naprendszerben már mondanám, hogy töröltek egy bolygót. Már egy bolygót szétrobbantottak. Ezt úgy hívták, ezt a bolygót, hogy marduk. Jó, ez a Mars és a mi van után Jupiter? Között volt. És most kis bolygóövezetnek hívják. Tehát, hogy szétrobbant, egy csomó törmelék, bolygó törmelék keletkezett. Szóval itt most ez a tét, hogy ezt a bolygót megtartsák vagy ne tartsák. Oké? Okay. Jó? Ennek megvan az oka, hogy miért. Idő lenne, mire elmondanám. Jó, tehát 2035-re létre kell hozni az aranykort. Jó? Ezt összeadjátok, ez egy egyes év. Ugye az aranykorba kerüléshez beszéltem róla, kell 9 év, és 26. január 1-től 2034. december 31-ig fog lezajlani ez a 9 év ugye tudjuk azt is, hoppá, hogy aki a testét nem táplálja, hova lett? ja itt van, becsuktam mindjárt megnyitom jó na megjelensz? nem jelensz? jó, megvan aki a testét nem táplálja az meghal hát most sajnos már ez így van hogy aki a lelkét nem táplálja és nem is akarja táplálni azt kivonják a forgalomból nem hiszed nézz körül egyre több olyan ember hal meg aki minden előzmény nélkül hal meg tehát egyszerűen fogják és kivonták a forgalomból persze vannak olyanok akik előtte egy kicsit megszenvedtetik vannak ilyenek de rengeteg olyan van hogy az ég a világon semmi baja nem volt, majd hirtelen puty ha látjátok például itt van a színész Gosporály. gesztesi, így van ő is egyik pillanat a másikra kivonták a forgalomban mert hülyeséget akar csinálni mert a szellemi fejlődés neki az lett volna, hogy teológiát tanulok az lett volna a szellemi fejlődés és gyorsan kivonták a forgalomban Kinyilatkoztatta, hogy ő teológiát akar tanulni, ezt mennyi egy hónapon belül, vagy mennyi időn belül kivonták a forgalomba? Kész, ennyi. Jó? Jó. Tehát az ember nem hiszi ezeket a dolgokat, nem gond, úgyis megtapasztalják az emberek. Jó? No, hát ennyi fér bele itt az első részbe, ami végül is kicsit tovább nyúlt, nem baj. Második rész a 20 perc szünet után kezdődik, és probléma megoldó kócsképzésünk lesz. Ha mindenkinek jó szünetet kívánok. Ha bárkinek bármilyen kérdése lett volna, akkor majd lesz lehetősége föltenni. Javaslom, hogy te is legyél tanulónk, ugye minél hamarabb. Jó, ennek a feltételei ugye nagyon egyszerűek, mert most akció van, 19.700 forint, a kezdő első hónapos tandíj, a második hónaptól pedig árgaranciával 35 hónapra 9800 forint. 30 óra képzést adunk egy hónapban. Ha visszaosztod, nevetséges összegre jön ki, az első hónap az 660 forint óránként, a második hónaptól pedig 330 forintra jön ki óránként. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan összegére adjuk a képzéseket, hogy bárki számára elérhető legyen. A második részben, mivel itt vagy személyesen, intést kaphatsz a képzésbe. jó? Ha úgy kalkuláltad az idődet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet, szeretlek benneteket, sziasztok!